Не бачила, як Бога розп'яли, та кожен стук у серці відчуваю. І хрест, що над землею підняли, щоб серце чуло, я твій гріх прощаю. Радій, юдейський цар, кричав народ, а віра де, за що така розплата? О, це ж моя вина, прости Христос, не краще я завчинках у Пилата. А серце прагне бути в тім саду, я постараюсь стримувати сльози. Дозволь, Ісус, я припаду, нехай на мене падають погрози. Я обіцяю, буду тихо йти, ступатиму в сліди твої кроваві. Навчи мене молитись так, як ти. В саду молився Гефсиманським вино і хліб. стріляють в простоті, тут ні до чого вся земна гординя. Ісус, ти умер за мене на хресті, і в цьому є моя, моя провина. Вино і хліб торкаються оста, благовійно, тихо, несміливо. Мов спомин для душі слова Христа, ось кров моя, а хліб моє – це тіло. Слава Богу!